Test samostalnosti, kao što uh, smo mogli da vidimo iz prethodnih uh, 9-10 videa, dakle ovaj, u tih 9 tačaka, sabran je jedan pokušaj države koji je malo je možda lepše opiš, opisan u američkom testu samostalnosti nego u našem, malo se naša država nije potrudila da to opiše kako treba, ali poenta je da iz ugla posmatranja države, onaj ko je preduzetnik dobija određen popust na Poreze i doprinose zato što se bavi nekim biznisom i zato što danas, sutra postoji šansa da otvori neko novo radno mesto, kako bi rekli, postoji šansa da uspe. Shodno tome dobija neki popust. U čemu se ogleda taj popust? U šalci plaćaju poreze i doprinose na neki u napredu utvrđeni iznos koji vrlo često daleko manji nego iznosa koji zaista im leže. Preduzetnici na istutilične zarade plaćaju na onoliko koliko da beru da će im biti zarada, a ne na sve što im leglo, a preduzetnici koji su na samoporezivanju, oni imaju pravo da umanje svoje poreze prikazivanjem troškova. Pazite, Radnik, kada dobija platu, nema pravo da prijavi nikakav trošak vezano za to. Dakle, plata se obračunavano, poreze i doprinose se obračunavaju na 100% i kraj priče, bez da navodimo subvencije, porezi i doprinose idu na 100%. E, država ovde posmatra to tako što je rekla, ok, ali ovde ćemo naplatiti na manje da pokušamo da pomognemo čoveku. I iz ugla države, pokušava država da pronikne da li neko zaista klasičan radni odnos pokušava da e, e, prikrije time što će navesti u papirima da je to u, u odnos nalogodavac i izvršilac, ili je u pitanju zaista nalogodavac i izvršilac, samo što je recimo malo komplikovan odnos itd. Pa ja recimo imam uvijek spreman primer za 130 dana. E, imam primer građivince koji po tve godine provedu radići na potpuno istom objektu, ali čovek je zaista vodoinstalater i krajnji je samostalan i poslednjih 10 godina on radi vodoinstalateriju, ali evo, ove dve godine radi na ovoj zgradi, kada bude se završila ta zgrada, ide na sledeću i tako dalje, tako bliže. Zbog svega toga navedenog, jedna tačka, i to je više puta navedeno i u uredbi i u zakonu, Jedna tačka ne sme uticati ni na prolazak, ni na padanje drugih tačaka. Znači svaka tačka mora potpuno, potpuno odvojeno da se gleda i kod svake tačke ono načelo fakticiteta je pokušaj da država predupredi, da nije neko pokušao papirima i ugovorom da navede, a da je u stvari zaista pokušao da prikrije, da je u pitanju klasični radni odnos, da ne bude recimo da je neko nekome rekao da, da ti tu sediš, ali to se ne može smatrati ovim ovaj radnim odnosom. Zato je država navela to načelo fakticiteta, ali opet kažem faktički gledano iz mnogo primera za koje, za koje imam slučaj da uh, gledam da vidim da primetim posavetujem ili da kako se zedelili da sagledam mnogo slučajeva mnogo različitih pre svega freelancera prolazi te samostalnosti ukoliko su registrovani kao preduzetnici, pogotovo ako rade za stranu poslodavca, jer neke tačke su baš onako mnogo teško, teške za padanje kada je u pitanju strani poslodavac, naime, nikako ne može strani poslodavac da kaže sedi tu i tu tako lako i tako jednostavno, tako da kažem, Padanje jedna, dve, tri, čak 4 četiri tačke i dalje ne znači padanje celog testa, shodno tome naravno da što se tiče države i što se tiče svih nas ima mnogo mesta za, na, za unapređenje, za poboljšanje, za verziju 2.0 ovog testa samostalnosti, ali do tada kažem mislim da ne ne treba da postoji toliko, tolika fama, jer jednostavno, opet navodim, padanje jedne, dve, tri, čak i četiri tačke ne znači obavezno padanje testa. Shodno tome, ja vas sve savjetujem, manje straha i manje tenzije nije toliko loše koliko se u prvimah pisalo. Nije da je savršeno, hajde da zatržimo poboljšanje, ali realno gledano, opet napominjem, a to i uvek kažem klijentima na savjetovanju, ukoliko je ovo zaista radni odnos pa pokušava da se sakrije, pašćete. Ukoliko je ovo zaista odnos gdje vi zaista jednog dana pokušavate da nađete još jednog klijenta, pa još jednog klijenta, pa naravno svi su krenuli od jednog klijenta, pa su išli ka drugom, ka trećem, ka petom, to su normalne stvari, takve stvari opet navodim, Definitivno će uh, biti nekog sluha i za to i opet padanje 3, ja navodim da mi knjigovođe padamo jednu, definitivno jer svakog dana radimo po nešto za klijenta i onu tačku 130 padamo bez jednog problema, svi. Shodno tome, kaže, padanje nekoliko tačaka neće i ne sme uticati na kompleten test.